Хочеться щось все більше зробити, але часу сил поки не вистачає на все, ну, от, хочеться побільше, що вдома побути. Чи зробили перше, коли повернулися? Держина поцілувала. Це найголовніше, коли побачились. А так, не знаю, домашні забути, хлопоти різні. Що там робив? Дитині комп'ютер налагодив. Думав, що так буду радіти нашому прапору, нашим кольорам, нашій мові рідній. Це дуже класно, дуже відчуття такі, ну їх нічим не порівняти, скажімо так. Це дійсно було супер. Коли кордон пересекли нарешті, нас е, поміняли з третього разу. От. Ну всі чекали, скажімо так, мало хто, в деяких були погані думки про те, що все ж таки повернуть назад.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 25 апреля. Відступали після бою, і показали в оточенні. Ми коли вже відступали, то позаду нас вже не наші були, а військовий РФ. В ту ніч от з 25 на 24, найцікавіше, да, ну, собака наша вона отак лягла на груди, і всю ніч притиснула і, ну, ти її сніваєш, а вона не злазить. І коли він приїхав додому вже після того, як повернули, після Санжар, то за півгодини почала скавулити, плакати. Що? Я нічого цього поміняти ніяк ну, не можу. тому то, ну, ні, навіщо, тут вже інше. Вон дружина рядом, діти рядом, собака рядом. Тому до чого в мене поганий настрій вже повинен бути? Я вже вдома. Дітям повідомили, коли він вже після полону повернувся додому. Діти весь цей час нічого не знали. Е, ну, я не хотіла на них тя... ну, покласти цей тягар. Їм і так важко, ми весь час перебували в місті, ми нікуди не їхали, постійні обстріли, війна, вони не знають, що буде завтра. Потім вже разом розказали. Ну, в принципі, ніякої, ну, рівня довіри не втрачено, все добре. Ну, я вважаю, що ну, і він мені, мене в цьому підтримав, що я правильно зробила, що не розказала їм, не поклала їм цю важку ношу на їхні малі дитячі плечі. Взагалі нічого, повністю нічого. Тобто ми тільки могли гадати, чи якщо таке було, що з камери в камеру пересіляли, і якщо людина, хто менше сидить, то вона могла щось розповідати дійсно, що коїться, що происходить. А так ми нічого не знали. Ну, тим паче, і з близьких.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 Стояв усміхнений навпроти такий, і я знала, що Ну я не бачила, але я знала, що чітко, що коло мене стоїть е, е, військовий край е, держави-агресора, і він мені е, стояв навпроти мене, посміхався, чітко розуміла, що це обмін. І е, е, я давала команду, щоб вони обмінювалися. Так я думаю, ну якось дивно. Й ти до мене. Так що обмін за декілька днів приснився, потім у нас портрет, який Юля малювала. Діти гралися, випадково зачепили, такі, скло тріснуло, перша думка така, ну, хай, ви, хай, хай портрет подихає вільно, ну, не, не, не за склом. Надія допомагає головне нос не опускати, триматися. Ну, більше там, в принципі, нема на що надіятися. Надіятися на те, що тебе все ж таки обміняють, звільняють звідти. Ну, тік, тільки це. Вдячна всім, хто доклав до цього зусиль. Ну, кохаю, я тебе на що можу зробити.